Для пацієнтки Ірини ліки для підтримки заліза в організмі є необхідними. Жінка перенесла операцію на серці, а при нестачі заліза зменшується рівень гемоглобіну в крові. «Він, звичайно, просто необхідний. Це велика допомога хворим. Цей препарат просто незамінний. Ми його чекали. Ми всі хворі дуже вдячні волонтерам за цей препарат». Допомагає пацієнтам волонтерка з Іспанії Юлія Ніськіна. Жінка перераховує гроші на ліки. Це не перша її допомога. «Я знаю, що всі кошти, які я перечисляю, вони підуть 100% на препарати, яких потребують люди. На жаль, Держава не може забезпечити кількість тих препаратів і всі, всі трати дівчата дають мені повністю квитанції. Тобто я знаю не на 100 відсотків, навіть на 200 відсотків, що це пішло туди, куди потрібно». Препарат українського виробника закуповували по собі вартості. Одна упаковка – 960 гривень. «У нас збільтається. Волонтерська організація, завідуючий відділення нефрології звертається, якщо потрібна якась допомога в рамках діючого законодавства. Це або благодійна допомога офіційна, так, або, дійсно, якщо це кошти благодійних організацій, це перерахунок коштів». Завідувачка центру нефрології і діалізу Тетяна Костененко говорить, лікарня поки не збирається закуповувати даний препарат. Якщо його немає, пацієнтам просто капають кров. Залізо п'ється таблетоване, але обов'язково ще повинна внутрішню вену, тому що ну, є проблеми з шлунково-кишечним трактом у наших пацієнтів. Мінімальна потреба у нас на пацієнтів на місяць 100 ампул. 100 ампул – це 10 упаковок, так? Тобто ми, а тут 50 їх, того що в упаковці по 5 ампул. На 2 неділі ми протягнемо. «Сподіваюся, що керівництво лікарні почує і закупить ці ліки в необхідному обсязі, щоб це все було не марно». Всього передали 10 упаковок препарату «Суфер» – в кожній по 5 ампул. Нагадаємо, 30 квітня волонтери передали для пацієнтів відділення гемодіалізу 9 упаковок препарату для підвищення гемоглобіну в крові. Після лікарня закупила одну тисячу. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.